بسم اللہ الرحمن ارحیم نحمد وصلی رسوله رسول کریم بعد احباب گرامی ہمارا یہ مختصر القدوری کا آج دسواں سبق ہے اور دسواں سبق ہم باب و العیدین سے پڑھیں گے دیکھیں اس سے قبل صلاط جمعہ کو بیان کیا گیا تھا اب یہاں سے باب العیدین کو بیان کر رہے ہیں باب العدین کیونکہ جمعہ بھی ایک عظیم جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور عید کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال جب روزے پہلی بار فرض ہوئے تو رمضان ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید کی نماز ادا فرمائی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کے دو دن کھیل کود کے تھے جب آپ تشریف لائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان, دو ان دونوں میں سے بہتر دو دن تمہیں بدل دیے ہیں ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحی کا دن ہے دیکھیے ذرا باب سلاط العید عید کا معنی یہ عید عود سے ہے عود کا معنی لوٹنا کیونکہ یہ دن بھی ہر سال واپس لوٹتے ہیں اس وجہ سے ان کو عید کہا جاتا ہے یس تحب الفطر الفطری ان عیت الانسان انسانوشی قبل الخروج الى ویکتسل ویت طیب ویلبسن احسن و یت الى الامسلی رحم اللہ تعالی دیکھیے ذرا مستحب ہے یوم فطر کے دن عید الفطر کے دن یہ کہ کھائے انسان کوئی شاعر عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے مسلّہ کا معنی ہے عیدگاہ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اور وہ یک تسلو غسل کرے وہ یت طیب و خوشبو لگائے و یلبسو احسن سیابی اور اچھے کپڑے پہنے وہ یہ توجہ الا اور عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی عیدگاہ کی طرف چلا جائے ولا یقبر الفی تقبیر المص الّّہند حنیفۃۃ رحمہ اللہ تعالیٰ اور نہ تکبیر کہے عیدگاہ کے راستے میں امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک و یوقبر و اور صحبین فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر وہ تکبیر کہے گا دیکھیں راستے کے اندر تکبیر کہے یا نہ کہے اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر ایستا آواز میں تکبیر اس کو کہنی چاہیے و خیر ذکر الخفی کے صورت میں اور عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز میں ایستہ یعنی اتنی زیادہ بلند بھی نہ ہو بس تھوڑی بلند آواز میں تکبیر تقبیر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلّہم یہ پڑھتا ہے کیونکہ حضتبنِن عمر سے روایت ہے کہ کان یعف اصعت و کہ آپ تکبیر کے ساتھ اپنے آواز کو بلند کرتے تھے آگے فرمائے کہ ولافلفلمسل قبل صلاطلعید اور نا نفل پڑے عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اور ادا حلۃ سلاطب ارتفاء شمسی اور جب عید کی نماز کا وقت ہو جائے حلال ہو جانے کا مطلب جب نماز حلال ہو جائے کا مطلب یعنی جب عید کی نماز کا وقت ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ تو داخلہ وقت ہوا تو داخل ہوگا اس کا وقت زیوال تک یعنی عید کا وقت سورج کے نکلنے سے لے کر زیوال شمس تک ہوگا فضا رالتِ شمس و خارا اور جب سورج ڈھل جائے تو اب اس کا وقت نکل جائے گا آگے وسل الامام و بناس یہاں سے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں نماز پڑھائے امام لوگوں کو رقعتین دو رکاتے یوقبر ففت فل تقبیرۃ الاحرام کہے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ و سلاثن بادہ اور تین تقبیریں اس کے بعد کہیں یعنی تکبیر تحریمہ کہے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے سبحان و وبی ہمدی کا قسم و جدو کلا اللہ عرق یہ پڑھنے کے بعد وہ یوکبر صلاحثن پھر تین مرتبہ تکبیر کہے صما یکر فاتحت فاتحت الکتاب اور پھر قرأت کرے اس کے بعد سورت فاتحہ کی اور وہ سورت الماحا اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت بھی ملائے سم میں یوقبر و تقبیر اور پھر تکبیر کہے تکبیر کہنا اور اس تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلا جائے سم اب یہ رکعت اپنی مکمل کرے گا رکوع کرے گا سدھا کرے گا پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا یب تدر رکعت ثانیت بالقرات تو دوسری رکعت کو سب سے پہلے قرآ سے شروع کرے فیدہ فرغ من جب قرأ سے فارغ ہو جائے یعنی صورت فاتحہ پڑھ لے صورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملا لے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے قبرہ صلا تکبیرات پھر تین زائد تقبیریں کہیں وہ قبرا تقبیرتا رافعطََ اور پھر چوتھی تکبیر کہے چوتھی تکبیر کرنا وہ یرقاؤ بہا پھر چوتھی تکبیر کے ساتھ رکو کریں وہ یرفاؤ ید ہی فی تقبیرات لعیدین اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے عیدین کی تقبیرات میں یعنی پہلے جو تین زائد تقبیریں کہیں گے یعنی صنا کے بعد پہلی رکعت میں تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا لیکن چوتھی تکبیر رکوع کی ہاتھ کو نہیں اٹھایا جائے گا چوتھی تکبیر کہہ کے رکو میں چلا جائیں گے اور پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد جب تین تقبیریں کہیں گے اب بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے تو نہیں پچھلی رکعت میں چوتھی تکبیر تین تقبیریں کہیں گے تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے اور اس دوسری رکعت میں تین تکبیروں پر ہاتھ بلند کرے گا چوتھی تکبیر کے اندر رقوع میں چلا جائے گا اور اس کی ابتداء سے نیت یہ کرے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحی کی چھ زائد تکبیروں کے دو رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحی کی چھ زائد تکبیروں کے امام ہے تو اللہ اکبر کہے اور امامت کی نیت کرے مقتدی ہیں تو مقتدی ہونے کی نیت کرے جب دو رکاتیں پڑھ لیں سمہ یک باد صلا خطبطئین یو الناس صفی ہی صدقۃ الفطری دیکھیے پھر خطبہ دے نماز کے بعد دو خطبے سکھائے اس میں لوگوں کو صدقات الفطر اور اس کے احکام صدقت الفطر سکھائے کہ رمضان المبارک میں روزوں کا فطرانہ دیا جاتا ہے اور اس کے احکام اس کے مسائل لوگوں کو بتائے اور آگے فرمائے کہ وہ منفاتت ہو سلاۃ اللہ عید مال امام کہ جس شخص کی عید کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو گئی ہے لم یکیحا اب وہ اس پر قضاء نہیں کرے گا عید کی نماز کی قضاء نہیں ہے یعنی بعد میں گھر میں قضاء کر لے جب فوت ہو گئی ہے تو اب اس کی قضاء نہیں جیسے جمعہ فوت ہو جائے تو اب اس کی قضاء ظہر کی صورت میں ہے تو عید کی نماز کی قضاء نہیں ہے اگلا مسئلہ بین فرمائے کہ فہین غم الحلا ناس کے جب پوشیدہ ہو جائے چاند لوگوں سے یعنی عید الفطر کا چاند نظر ہی نہیں ہے شوال کا چاند نظر ہی نہیں ہے بادل تھے ابر اولود تھے اس وجہ سے وہ چاند چھپ گیا لوگوں کی نظروں سے اور فرمایا کہ چاند چھپ گیا چاند چھپنے کے بعد گواہی دی امام کے وقت امام کے پاس کسی نے و شاہد الامام برویت الحلال بعد زوال کسی نے آکر کر رویت حلال کی چاند کو دیکھنے کی گواہی دی زیوال کے بعد یعنی اگلے دن زیوال کے بعد آکر اب نماز عید پڑھائے امام ان کو من الغد اگلے دن پڑھائے کیونکہ اب عید کا وقت گزر چکا ہے پھر اگلے دن بھی اگر کوئی حدث یا کوئی عذر پیش آ جائے تو ان حدث اور عزر منانا سمن صلاطفی یوم یومسانی ال... لم یسلیح بادہ اب اگر کوئی ادھر پیش آ جائے اس کو جو روک دے لوگوں کو دوسرے دن نماز پڑھنے سے بھی یعنی گیارہ یعنی دو شوال کو دو شوال کو نماز پڑھنے سے بھی روک دے تو اب اس کے بعد لوگ لوگوں کو عید کی نماز نہ پڑھائی جائے اگلا مسئلہ ہو یس تحبلی یوم الاضحی این یکتصلہ مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ میں غسل کرے ابھی پہلے عید الفطر کا ذکر ہوا تھا اب یہاں سے عید الاضحیٰ کا ذکر کر رہی ہیں مستحب ہے عید الاضحیٰ میں کہ غسل کرے وہی تقیب و خوشبو لگائے وی عقرالقلعف روغ مینت خلاتی اور مؤخر کرے کھانے کو جب کہ عید الفطر میں تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے کھانا مستحب سنت ہے. اور یہاں ہے کہ مؤخر کرے کھانے کو حتا کہ فارغ ہو جائے نماز سے وہ یہ توجہ ہو پھر چلا جائے عیدگاہ کی طرف سم یوقبر ہو پھر راستے میں تکبیر کہتا جائے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے متوجہ ہو تقبیر کہتا جائے ویسل الاضحیٰ رکعت نہیں پھر نماز پڑھے عید کی کتنی دو رکاتیں کسلاط الفطر جیسا کہ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی و یکب و بادہ خطبہ خُتْبَ دے اس نماز کے بعد امام دو خطبالناصفی الضحیۃ و تقبیرات تشریح سکھائے وہ لوگوں کے اس میں قربانی کے مسائل اور تکبیرات تشریح قربانی کے مسائل سکھائے کہ قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے اور قربانی کے ذبح کرنے کا طریقہ شرع کیا ہے اس کے گوشت کے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے قربانی کے خال کا کیا حکم ہے قربانی کے جانور میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون چیز سی چیزیں حرام ہیں یہ سارے مسائل بتائے اور پھر اس کے بعد تکبیرات تشریح تکبیرات تشریح کا مسئلہ یہ ہے کہ نو ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذی الحجہ کی عصر تک یعنی یوم عرفہ یوم عرفہ کہتے ہیں نو ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے عصر تک ایام تشریق کا اثر تیرہ زلحجہ بنتا ہے ہر نماز کے بعد مرد حضرات ایک مرتبہ با آواز بلند تکبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ پڑھیں اور عورتیں گھروں میں ایست آواز میں پڑھیں آگے فرمایے کہ وہ وَإِن حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ من السَّلَاةِ يَوْمِ الْغَحَا اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا لوگ روک دیا اس نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے تو بعد الغد تو عید کی نماز وہ کل پڑھیں یعنی گیارہ دل حجہ کو اور اگر گیارہ دل حجہ کو کبھی ادھر پیش آئے تو بعد الغد تو بارہ دل حجہ کو پڑھیں ولاسلی بادہ بعد ذلك اب فرمایا کہ بارہ دلحجہ سے تاخیر نہ کی جائے یعنی تیرہ ذیلحجہ کیونکہ عید الفاض کے تین دن قربانی کے یا دس ذیلحجہ گیارہ دلحجہ, دلحجہ بارہ دلحجہ تو ان تین دنوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر پیچھے کسی شریع عذر کی وجہ سے رک گئی نہیں پڑھ سکے تو لیکن تیرہ والے بارہ والے دن بھی نہیں پڑھ سکے تو اب تیرہ والے دن بھی نہیں پڑھ سکیں گے آگے تکبیرات تشریق ہے وہ تکبیر و تشریق تقبیرات تشریح کا اول یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے ہے یوم عرفہ نو ذیح کو کہتا اولحُعاقی بصلاطی فجری من یوم عارف یوم عرفا کی فجر کے یوم عرفا کے فجر کی نماز کے بعد ہے اور اس کا آخر جو ہے یوم نہر کی عصر کی نماز کے بعد ہے امام ابو حنیفہ کے نزیر یوم ناہر بنتا ہے بارہ ذی الحجہ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ایام تشریق کے آخری دن کی اثر تک ہے اور ایام تشریق کے آخری دن کی جو اثر ہے وہ تیرا ذی الحجہ کی اثر بنتی ہے آگے ہے تکبیرات تکبیر کہے فرض نمازوں کے بعد کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحم واللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولی اللہ ہم یہ تقبیرات تشریق ہیں ان کو کہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق فرمائے آگے ہے باب و سلاط القصوف اللہ تعالی اللّہ باب و صلاط القصوف ہم کل پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ